Oblékám se do pyžama, protože ležím postavit celý den. Když jsem nemocný, tak se oblékám tepleji, protože když jsem nemocný, tak jsem většinou nachlazený. Netrápí mě žádné vážné nemoci. Asi, ano, asi je to jedno. Mm, asi je mi jedno, co mám na sobě. No, no když jsem nemocný, tak se většinou moc neoblékám a zůstávám v pyžamu v posteli. A když jdu někam ven, tak většinou se oblékám víc, beru si teplejší bundu. Beru si šálu, čepici,